بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ایک ہو گئی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپوزیشن کو کھانے پر بلایا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری این پی کے امیر حیدر ہوتی جے جی یو ایف اے کے مولانا اسعد محمود سمیت سب شریک ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تمام اپوزیشن جماعتیں شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہیں اس اتحاد کے نتیجے میں مزید کامیابیاں حاصل کریں گے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں بلاول نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ اپوزیشن نے مہنگا اور متنازع ممکنہ قانون سازی کے خلاف یکجا ہونے کا فیصلہ کیا ہے سب ہر فورم پر حکومت کا مقابلہ کریں گے شہباز شریف نے کہا کہ نئب کو ہر صورت روکیں گے اور عدالتوں میں بھی جائیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپوزیشن پر طرز کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھے ہر وقت سازشیں کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ابھی ڈیڑھ دو سال اور پھر مزید پانچ سال صبر کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں چوری اور کرپشن کو گناہ نہیں سمجھا گیا کرپشن سے قوم کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہیں ایسا معاشرہ ڈیل کرتا ہے این آر او دیتا ہے سارے غریب ملکوں کے اندر ایک چیز کامن ہوگی کرپشن اور کرپشن اس لیے کامن ہوگی کہ ان کے جو مورل ویلیوز گر جاتے ہیں سارے امیر ترین ملکوں میں چلے جائیں ان میں ایک چیز کامن ہوگی کہ ان کے اندر اخلاقی قوت ہوگی انصاف دینے کے لیے ایک معاشرہ جس کے اندر اخلاقیات نہیں ہوتی وہ انصاف بھی نہیں کر سکتا وہ پھر اینارو دیتا ہے پھر وہ ڈیلز کرتا ہے چوروں سے آرمی چیف جنرل جاوید باجوا نے, نے مقامی طور پر تیار کردہ کا مشاہدہ کیا آرمی چیف نے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کی تیاری اور ان کی اپ گریڈیشن کا مشاہدہ بھی کیا اس موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ دفاعی پیداوار میں خود انحصاری کسی بھی ملک کی پہچان ہوتی ہے ہمیں اس مقصد کے لیے حاصل کی گئی کامیابیوں پر فخر ہے قائد حسف اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پرانا پاکستان چاہیے قوم کا مطالبہ ہے کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے اپوزیشن اراکین کے اعزاز میں اشائیے کے بعد شہباز شریف کا کہہ رہا تھا کہ آج کے اشائیے میں اسی پر گفتگو ہوئی ہے کہ شفاف الیکشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا لوگ اب ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں تو پرانا پاکستان انتخابات شفاف چاہیے یہ قوم کی ڈیمانڈ ہے یہ ہمارا مطالبہ ہے آج بھی ہماری اسی کو گفتگو ہوئی ہے کہ یہ ملک اب آگے نہیں چل سکتا جب تک کہ شفاف یشن نہ ہوں اس حکومت نے اس وزیراعظم نے پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکالا قومی اسمبلی اجلاس میں دو بلز پر حکومت کو شکست ہو گئی مسلم لیگ کے جاوید ہستین نے امیدوار پر سات سال تک انتخابی نشان تبدیل نہ کرنے کا بل پیش کیا حکومت نے مخالفت کی گنتی میں اپوزیشن کو 117 اور حکومت کو 104 ووٹ ملے جس پر ڈپٹی اسپیکر نے بل پیش کرنے کی اجازت دے دی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی قدیر نے خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں پر سزا کی تجویز کا بل پیش کرنا چاہا تو اپوزیشن نے بل کی مخالفت کر دی جب ووٹنگ کرائی گئی تو حکومت کی تعداد کم تھی ڈیپٹی स्पीकर قاسم سوری نے گنتی بتانے کے بجائے بل پیش نہ کرنے کا کہا اور اجلاس بدھ کے صبح گیارہ بجے تک ملتوی कर दिया سابق स्पीकर ایاز صادق ने कहा کہ عمران खान के लिए آج شکست में मौका है कि وہ استعفی दे دے, دے ورنہ مشترکہ اجلاس में भी इसी तरह شکست होगी مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اور انزیب نے کہا ہے کہ ایک اور پرائیویٹ نمبر بل پر حکومت کو شکست ہوئی ہے اب عمران خان کا ایک نہیں دو استعفے آنے چاہیے عمران خان کے دو استعفوں سے مہنگائی میں پسے عوام کی جان چھوٹ سکتی ہے ایک اور پرائیویٹ ممبر کیا جو کہ حکومتی بینچز سے تھا وہ بھی ڈیفیٹ ہوا ہے اب اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ اب ایک استعفہ نہیں عمران صاحب کے دو اسیفے آنے چاہیے آج رات اگر ان میں کوئی شرم ہے جو ہے نہیں اگر ان میں کسی قسم کی کوئی اخلاقی ضرورت ہے جو ہے نہیں تو ہی بہتر ہے ہماری تیاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہے اور انشاءاللہ اللہ ابھی تو 117 اور ایک کا ڈفرینس ہے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے انگلینڈ نے اگلے سال دورے پاکستان میں پانچ کی بجائے سات ٹیچز کھیلنے کی ہامی انگلیش کرکٹ بورٹ کے چیف ٹام چیفیکٹن نے لاہور چیئرمین پی سی بی رمیش راجا سے ملاقات کی رمیش راجا نے کہا کہ بی کو شاید اندازہ ہوا دورہ منسوخ کر کے اس نے نا انصافی کی نیوزی کی ٹیم بھی اپنے فیصلے پر اثر نو غور کر رہی ہے ایک بے کے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا.